Mein Name ist Annabeth Gericke. Ich begrüße Sie auch heute wieder aus dem Hauptstadtbüro des Goethe-Instituts, wo ich für den Bereich Literatur und Übersetzungsförderung das Litrix-Programm mit dem aktuellen Schwerpunkt Griechisch betreue. In unserer heutigen Runde wird es um die besonderen Herausforderungen beim Übersetzen von Graphic Novels gehen. Comics und Graphic Novel haben sich weltweit als wichtige Formen des künstlerischen Ausdrucks etabliert und erfreuen sich großer Beliebtheit bei Leserinnen und Lesern jeden Alters. Doch, was genau passiert eigentlich hinter den Kulissen, bevor wir eine Graphic Novel aus einem anderen Sprach- und Kulturraum in unserer jeweiligen Sprache lesen können? Über diese und andere Fragen wird Dr. Lida Zehner, die künstlerische Direktorin des internationalen Comic Festivals Comic Dom Con Essence, gleich mit der Berliner Cartoonistin, Autorin und Künstlerin Katharina Greve und der Übersetzerin Mariana zu diskutieren, die im Rahmen des Litrix Programms Auszüge aus Katharina Greves Comicband Die dicke Prinzessin Petronia ins Griechische übersetzt hat. Γίνεται βέβαια κιpoi me na, χρειτούμε παρα πολύ για τη μετοχή σας σήμερα και φυσικά το Goethe Institut, die Ethniki Exesí Vivliothese Salonikis und die Exesí Vivlio tis Frankfurtis, για την προσκλήση σε μια τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε σήμερα, είμαστε τυχεροί που έχουμε τη δυνατότητα να παραμένουμε δημιουργικοί, αλλά και συνδεδεμένοι, και να συζητάμε για θέματα που αγαπάμε, όπως τα Comics και τα Graphic Novels. Ε, να καλωσορίσω με τη σειρά μου την Καταρίνα Γκρίβ και την Μαριάννα Τσάτσου και να τις ευχαριστήσω που παίρνουν το χρόνο σήμερα να μοιραστούν μαζί μα την εμπειρία τους, κάθε μια από, δικές τους, από τη δικιά του πλευρά. Καλησπέρα στο Βερολίνο. Ε, καλησπέρα, Καταρίνα. Καλησπέρα, Μαριάνα. Καλησπέρα. Η ιστορία, λοιπόν, των κόμικς είναι μεγάλη και ξεκινά πολύ πίσω στους αιώνες. Η επικοινωνία είναι μία από τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου και έτσι, από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του στη γη, οι άνθρωποι προσπάθησαν να μοιραστούν σκέψεις και συναισθήματα και να πούν ιστορίες για αυτό που τους συνέβαιναν καθημερινά. Ενώ, λοιπόν, η γλώσσα, η γραφή και η ανάγνωση, όπως τις γνωρίζουμε σήμερα, άργησαν κάπως να εξελιχθούν, η εικόνα ήταν αυτή που ικανοποίησε πρώτη την ανάγκη για επικοινωνία. Παρόλο, λοιπόν, που τα κόμιξ είναι δημιούργημα του 19ου αιώνα και οι προγονείς του χρονολογούνται από το μεσαίωνα, είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι πολύ νωρίτερα χρησιμοποίησαν τις εικόνες σε σειρά για να φυγηθούν μια ιστορία τα ιερογλυφικά των Αιγυπτίων, οι αναπαραστάσεις στα Αγία των Αρχαίων Ελλήνων, η στήλη του Τρέιανού στη Ρώμη, ο Τάπητας Μπαγιές στη Ορμανδία, όλα αυτά θα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι προ-προ-προ-προ-προ-παππούδες προ, προ, προ, προ, προ αυτων που ξέρουμε εμείς σήμερα ως κόμικς. Η εξέλιξη της τεχνολογίας ε, της εποχής και η εφεύρεση της τυπογραφίας από τον Ιωάννη Βουτεμβέργιο εγγενίασε την εποχή των μέσων μαζικής επικοινωνίας και κυρίως της, την, αυτή της ευκολότερης πρόσβασης του κοινού σε βιβλία και εικόνες. Στη Μεγάλη Βρετανία εκείνη την εποχή εμφανίζονται ξυλογραφίες με διάφορα σκίτσα και θεματολογία από τη θρησκευτική ζωή ή την επικαιρότητα, σε φυλάδια. Σε αυτά μπορούμε να αναγνωρίσουμε εκτό από τα σκίτσα ένα ακόμα συστατικό των κόμιξ, μπαλονάκια που περιέχουν λόγια. Σταδιακά τα φυλάδια αυτά εξελίσσονται και τα συναντάμε όλο και πιο συχνά και η θεματολογία του διευρύνεται ενώ πλέον δεν απευθύνεται μόνο στι πλούσιε τάξει, αλλά και στην εργατική. Μάλιστα το στοιχείο τη άτυρα γίνεται ακόμα πιο έντονο, με αποτέλεσμα αυτά τα φυλάδια να ονομάζονται κόμικals ή συντομότερα κόμιξ. Και έτσι φτάνουμε στο πρώτο κόμικ ή τουλάχιστον σε μία από τι εκδόσει που διεκδικεί αυτό το τίτλο, το Alice Loppers Half Holiday, μια εβδομαδιαία απρόμαυρη έκδοση με strips, κόμικ και πεζέ αφηγήσει, και κυρίω έναν σταθερό χαρακτήρα. Στο τέλο τη επαιτία του 20, η Αμερική, όπω γνωρίζουμε, βίωσε μια μεγάλη οικονομική κρίση, η οποία στη συνέχεια επηρέασε ολόκληρη την Ιφίλιο. Εφή, η εποχή τη Μεγάλη Ήφεση, όπω ονομάστηκε και το οικονομικό κράχ. Έκαναν του πολίτε να αναζητήσουν πίστη και αισιοδοξία σε χαρακτήρε οι οποίοι θα μπορούσαν να του δώσουν την αίσθηση ότι τα πράγματα θα πήγαιναν προ το καλύτερο. Εκείνη την περίοδο εμφανίζονται και οι πρώτοι υπερήρωε, η, η άγχυση των οποίων συνεχίστηκε για του ίδιου ακριβώ λόγου και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι επόμενε δεκαετίες είχαν αρκετά σκαμπανεβάσματα για τα κόμιγκ. Στα μέσα τη δεκαετία του 1940, ξαφνικά οι εκδότε των εικονογραφημένων ιστοριών οι οποίε μέχρι τότε επεξήνονταν σε ενήλικες και κυρίως στην εργατική και μεσαία τάξη, με στόχο το σχολιασμό της κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας, ανακαλύπτουν ένα νέο κοινό, αυτό των παιδιών. Όμως τα πράγματα, δεν ήταν, ο δρόμος δεν ήταν ε, πάντα στρωμένος με, με ρόδα για τα κόμιξ, ε, ο Dr. Frederick wertham με το βιβλίο του Seduction of the Innocent, δημιουργεί ένα αρνητικό κλίμα γύρω από τις σχέσεις των κόμικς και των παιδιών, αναπτύσσοντας τη θεωρία ότι τα κόμικς ευθύνονται για τη ραγδαία αύξηση της παιδικής εγκληματικότητα. Και εκείνη είναι η εποχή που βλέπουμε σωρούς κόμικς να καίγονται ε, στους, ε, στους δρόμους ε, της, ε, της Αμερικής. Όλα αυτά τα χρόνια δημιουργεί και θεωρητική Παλεύουν να τοποθετήσουν το αφηγηματικό μέσο των κόμιξ στη θέση που το αξίζει, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται μόνο για απλές αστείε ιστορίες, αλλά για ιστορίες που μπορούν να ακουμπήσουν ενήλικα και πιο σοβαρά θέματα. Το 1986, τρία βιβλία αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο εκείνη γνώμη αντιμετωπίζει τα κόμιξ μέχρι τότε. Το Watchman, τον Alan Moore και Dave Gibbons, το Batman The Dark Knight Returns, του Frank Miller και το Maus, του Art Spiegelman. Ξαφνικά, τα περιοδικά γεμίζουν με ιστορίες για τα κόμιξ που οριμάζουν και ο όρος graphic novel κάνει την εμφάνισή του στα λογοτεχνικά λεξικά. Από τότε μέχρι σήμερα τα κόμιξ ευτυχώς έχουν πλέον αρχίσει να καθιερώνονται όχι πια μόνο σαν παιδικά αναγνώσματα, αλλά ως ένα μέσο αφήγησης που μπορεί να πει τα πάντα. Στην Ελλάδα η σχέση μας με τα κόμιξ υπήρξε κάπως περίπλοκη. Έχοντας μια παράδοση στην πολιτική ηλιογραφία και με επιρροές, κυρίως από την Ευρώπη και την Αμερική, στις αρχές της δεκαετίας του 80 παρατηρούμε τα πρώτα βήματα της δημιουργίας μιας τοπικής σκηνής και μιας βάσης αναγνωστών. Τα κόμικς άρχισαν κάπως να συστηθούν στο ελληνικό κοινό και γι' αυτό πολλοί ακόμα συνεχίζουν να έχουν μια λαθασμένη ή τουλάχιστον μια μη ολοκληρωμένη αντίληψη γι' αυτά. Τα πρώτα κόμιξ που μπήκαν στην ελληνική αγορά ήταν αυτά τη Disney, και αργότερα τα υπερηρωικά, όπω και οι κλασικά κόμιξ τη Γαλλοβελική Σχολή. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά. Οι εκδόσει αυξάνονται, τόσο οι ελληνόφωνε όσο και οι μεταφρασμένε. Χαρακτηριστικό είναι ότι κάθε χρόνο στο πλαίσιο του κόμιξ των Con Athens παρουσιάζονται περισσότερε από 60 νέε εκδοτικέ προσπάθειε, ενώ φιλοξενούνται περισσότεροι από 150 δημιουργοί. Και αφού είδαμε πολύ σύντομα τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε πώ είναι η Comics-Kinney στη Γερμανία. Καταρίνα, Mariana, κυρίω ζείτε και εργάζεστε στο Βερολίνο. Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μα πώ διαμορφώνεται το κοινό των Comics εκεί. Ja, um, yeah, also auch in, in Deutschland war es so, dass uh, über Jahrzehnte hinweg Comics nicht wirklich ernst genommen wurden als, als Medium und nicht anerkannt waren. Und um, also, ich kenne sehr viele Leute, die als Kinder keine Comics lesen durften weil äh, ihre Eltern meinten, das ist Trash, das ist Schundliteratur, das verdummt die Kinder und deswegen dürfen sie das nicht lesen. Und ähm, eigentlich, also es dauert dann so ein bisschen, bis, äh, bis, bis sich die Comics hier als, als Kunstform etabliert haben und so seit ganz grob 10, 15 Jahren ähm, gibt es öfter Beiträge im Feuilleton über Comics und der Comic hat sich wirklich als Kunstform durchgesetzt. Und das merkt man natürlich auch an den an den großen und kleinen Festivals, das was in den 80er oder 90er Jahren als äh, Mini Nerd Treffen für 50 Leute anfing, ist heute ein Massenevent, äh, zu dem tausende Leute nach Erlangen pilgern. Das ist tatsächlich sehr schön. Delia. Μαριάννα. Ναι, εμ, εγώ βλέπω ότι εδώ υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ό,τι στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, στο, στο προηγούμενο σπίτι μου υπήρχαν τρία βιβλιοπωλεία, όχι είχαν, δεν είχαν απλώς μια γωνιά για graphic novels και για κόμεξ, ή τα, που νύσαν μόνο αυτό, το οποίο στην Ελλάδα νομίζω δεν το σίγουρα υπάρχουν, αλλά δεν είναι τόσο διαδεδομένο. Ε, σε αντίθεση, θυμάμαι, όταν ήμουν στη σχολή και πρώτη φορά μας είχε πει ο καθηγητής μας, ο Νικολάου, ε, να κάνουμε μια σύγκριση συγκρι... μια ενός ε, μυθιστορήματος και του graphic novel, ε, τον κοιτούσαμε λίγο περίεργα, γιατί εγώ τουλάχιστον δεν ήταν η πρώτη φορά που άκουγα τη λέξη graphic novel στη ζωή μου. Και θυμάμαι και ότι είχα πάει και σε ένα πολύ μεγάλο βιβλιοπωλείο αργότερα στην Αθήνα, και είχε μία γονίτσα κυριολεκτικά με μερικά ράφια τα οποία είχαν γράφει την Είναι το ακριβώ αντίθετο θεωρώ στι δύο χώρε. Μαριάννα, η μετάφραση πρέπει, φαντάζει, τουλάχιστον σε μένα, μία μαγική διαδικασία, καθώ επιτρέπει να μπει για λίγο στη θέση του δημιουργού και ταυτόχρονα να φουγκραστεί και τι ανάγκε του εκάστοτε αναγνωστικού κοινού. Ποιε είναι οι μεγαλύτερε προκλήσει στη διαδικασία της μετάφραση ενό κειμένου, και ειδικά για τα comics και graphic novel υπάρχουν σημεία που ξεχωρίζεις και ποιες είναι οι διαφορές στη μετάφραση μεταξύ ενός λογοτεχνικού κειμένου και ενός graphic novel. Είναι πάρα πολλές. Σίγουρα είσαι τυχερό γιατί το κάθε κείμενο σου προσφέρει μια νέα ζωή, ζεις σε μια άλλη εποχή ή σε κάποιο άλλο, γιατί κουβαλάς τον κάθε χαρακτήρα όσο μεταφράζεις και μπαίνεις στον κόσμο του. Ε, οι διαφορές ενός μυθυστορήματος όμως ή ενός, ε, μιας βιογραφία, για παράδειγμα, με ένα graphic novel, είναι ε, πολλές, ε, από τις πολύ απλές, για παράδειγμα, βλέπεις ένα πολύ ωραίο επιφώνημα πόνου και λες, α, εύκολο, είναι μια λεξούλα, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Επίσης, το graphic novel δεν έχει τόσο απλό λεξιλόγιο, όσο έχει ένα άλλο comic ε, Άρα, πλέκονται και άλλες επιστήμε. Για παράδειγμα, στη, στην Πριγκίπισσα είχαμε από όρους σε ε, αστρονομία, σε ιατρικούς όρους, χρειαζόταν πάρα πολύ έρευνα ε, για να γίνει όλο αυτό και είχε και πάρα πολλές αναφορές. Είχαμε το, το Σύσυφο, είχαμε το, το, τον David Μπάουι <laughs> υπήρχαν πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει κανεί να ψάξει. Ε, και σίγουρα το, το, το πιο βασικό σου θέμα σε όλα αυτά, είναι ότι πρέπει να ταιριάζει το κείμενό σου στη, στο συνεφάκι, Δηλαδή μπορεί να έχεις βρει μια καταπληκτική λέξη, αλλά να μην, κολλά, να μην χωράει. Και ε, έχεις και ένα επιπλέον πρόβλημα του ιδιωματισμούς και τα, τα αστεία της μιας γλώσσας, πώς θα τα μεταφέρεις στην άλλη, όταν αυτά ε, συνδέονται με την εικόνα που υπάρχει. Καταρίνα, φαντάζομαι και για σένα η αίσθηση του να βλέπει τη δουλειά σου, να ταξιδεύει σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, πρέπει να είναι μοναδική. Ποιε είναι οι προσδοκίε ενό δημιουργού από έναν μεταφραστή? Ja, yeah, ich wünsche mir natürlich uh, erstmal als Künstlerin, dass alles ganz genau eins zu eins übersetzt wird. Um, mir ist aber schon klar, dass es nicht funktioniert, gerade bei Wortwitzen und bei Sprachspielen. Ähm, Soweit so es aber um Namen geht, ähm, um Charaktereigenschaften, um gesellschaftliche und politische Zusammenhänge, da wünsche ich mir das aber schon wirklich, dass das äh, sich in der Übersetzung wiederfindet. Und ähm, da habe ich auch ein, ein Beispiel aus der Praxis vorbereitet. Das ist ein anderer Comic, das ist nicht Prinzessin Petronia, das ist ein Webcomic, das Hochhaus heißt der. den habe ich vor ein paar Jahren gezeichnet. Und ähm, dieser Comic zeigt ein Haus, was aufgeschnitten ist und man kann reingucken und in jeder Etage spielt sich so eine kleine Szene ab. Ja, und nach dem Webcomic ist, äh, ist das Hochhaus auch als klassisches Buch erschienen und als Buchrolle. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Und zwar mh, ist das... Hochhausbuch, also das klassische Blätterbuch, das ist auch, da ist eine Lizenz nach Frankreich verkauft worden. Und da ist Folgendes passiert, der Verlag hat eine Übersetzung anfertigen lassen und hat niemals mit mir irgendwie darüber gesprochen. Und als ich das dann am Ende in der Hand hatte, das fertige Buch, da war ich dann schon teilweise so ein bisschen überrascht, weil nämlich das ganze Haus nach Frankreich versetzt worden ist. Also es waren, alle Namen sind angepasst worden und dieses Haus hat nicht mehr in, Frank in Deutschland gestanden, sondern stand plötzlich in Frankreich. Und das ist deswegen aus meiner Sicht ein Problem, weil diese Szenen, die sich in den Etagen abspielen, die sind manchmal, das sind einfach zwischenmenschliche Geschichten. Die sind ja leicht zu übertragen. Aber es sind auch Geschichten dabei, die auf aktuelle politische und gesellschaftliche Situation hier reagieren. Und die finde ich, die kann man nicht, pardon, die kann man nicht eins zu eins übertragen. Oben ist die deutsche Geschichte und unten ist die ähm, französische. Und in der deutschen Geschichte äh, geht es um die Themen Antifa, Nazis und Verfassungsschutz, also der deutsche Inlandsgeheimdienst. Und in dem Augenblick, also es ist halt ein, es gibt ein sehr besonderes Verhältnis zwischen deutschen Nazis und dem deutschen Inlandsgeheimdienst. Und diese Geschichte, die kann man aus meiner Sicht nicht einfach eins zu eins nach Frankreich übersetzen. Da kriegt das alles plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Also das fand ich, das fand ich nicht so toll. Und ähm, auf der anderen Seite ist die Buchrolle wiederum, die Buchrolle, die ist auch auf Englisch erschienen. Und diese Übersetzung hat aber der Verlag selber gemacht, also mein Verlag. So, und ähm, mit denen konnte ich de mich dann auch direkt abstimmen. Und dann ähm, konnten wir für Probleme, also das, das Haus blieb in Deutschland stehen, sozusagen. Und äh, für Sachen, die sehr, sehr, sehr deutsch waren, deutsche Befindlichkeiten oder Leben, die es nur in Deutschland gibt, haben wir dann einfach versucht zusammen eine Lösung zu finden, die international verständlich ist. Und ähm, bei diesem Beispiel, das ist jetzt eher also ein oberflächliches Beispiel, aber da geht es um äh, eine Ladenkette, eine Luxusladenkette, äh, Manufaktum heißt die. Und die kennt kein Mensch in den USA <lacht> zum Beispiel. Und dann haben wir lange überlegt, was das denn sein könnte und haben uns dann schl äh, schließlich für Tiffany's Entschieden. Das fand ich ganz schön, dass wir da irgendwie geschafft haben, das international zu machen, international verständlich, ohne äh, die, die Eigenheiten äh, daraus zu nehmen. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και ότι φύγει και ένα θέμα, που είναι σημαντικό στην διαδικασία τη μεταφορά ενό ενός κειμένου ε, και δίενος ενός α, κειμένου που είναι στο πλαίσιο ενός graphic novel. Ε, ε, υποθέτω λοιπόν ότι η συνεργασία μεταξύ δημιουργού και μεταφραστή δεν είναι πάντα ε, δεδομένη. Πιστεύετε και οι δύο και εσύ Μαριάννα και η Καταρίνα ότι θα έπρεπε να, να υπάρχει μια επικοινωνία, ένα briefing, μια συζήτηση μεταξύ των, των δύο πριν από κάθε μεταφραστική Προσπάθεια και, Μαριάννα, θα ήθελα εκ μέρου όλων, φαντάζομαι, ε, να, να μας πεις και εσύ πώς αντιμετώπισες την πρόκληση που υπογράμισε πολύ εύστοχα και μας έδειξε και μέσα από το παράδειγμα η Καταρίνα, να μεταφέρει το κείμενο όχι μόνο στην ελληνική γλώσσα, αλλά και στην ελληνική πραγματικότητα, δηλαδή πώς το κάνεις πιο σχετικό με το κοινό στο οποίο απευθύνεσαι και πόση ελευθερία έχεις και σε αυτό και πόση ελευθερία σε αφήνει να έχεις και ο, και ο δημιουργός. Ε, νομίζω ο δημιουργός αφήνει την ελευθερία γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που ίσως να μην μιλάει καν τη, τη γλώσσα στο όχο. Ε, οπότε θεωρώ ότι αν το εξηγήσει τι ακριβώς έχεις στο μυαλό στο μυαλό σου δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εννοείται ότι είναι πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλη βοήθεια αν έχει τον δημιουργό και αν μπορεί να συνομιλήσει. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσει που δεν είναι ζωή. Οπότε εκεί δεν, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Άρα σε αυτέ τι περιπτώσει είσαι απλά χαίρεσαι διπλά, γιατί έχεις... μπορεί να κάνει οποιαδήποτε ερώτηση. Σαν αναγνώστρια ή. Ε, και σαν, σαν μεταφράστηρα ή σαν και από τις δύο οπτικές. <laughs> Δεν μπορείς να έχεις καθρέφτες. Δεν υπάρχει αντιστοίχηση, μπαίνω στο λεξικό, βλέπω, αυτό είναι το αντίστοιχο, το μεταφράζω. Πρέπει να καταλάβεις το ύφος του, του συγγραφέα πρώτα, γιατί και αυτό πρέπει να μεταφερθεί κάπως. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια λέξη η οποία φέρνει, κάνει κάποιον συνεργμό ας πούμε, υπερβολικά ρομαντικό, ενώ το στήλ του συγγραφέα είναι σαρκαστικό. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός με τις λέξεις και ξαναλέω, και όλα αυτά σε συνδυασμό με το ότι έχεις τα συνεφάκια και πρέπει κάπως να τα χωρέσει. Κι εσύ Καταρίνα, ε, είπες λίγο πριν πώς, πώς θα ήθελε περί... να μεταφράζεται σχεδόν ακριβώς, αλλά πώς η ελευθερία αφίνισης, να affinis, τους μεταφραστές. Als ich würde natürlich, also in, äh, gerade gerade wenn es wenn es um die Übersetzung von Humor geht, ich, ich weiß ja, dass es nicht eins zu eins funktioniert, es ist ja nur ein naiver Wunsch. Also ich würde äh, ich würde erstmal da der Übersetzerin und dem Übersetzer total trauen und sagen, ich bin da, wenn es Fragen gibt äh, oder dann äh, gerne, gerne immer fragen. Und ich glaube, ähm, also in dem Augenblick, wo es wirklich eine Zusammenarbeit gibt, äh, kann man ja auch einmal den Text, das Buch durchgehen und dann auf, auf ähm, eventuelle Fallstricke hinweisen. Also wenn Sachen auch vielleicht nicht offensichtlich als Witz zu erkennen sind, sondern nur... Aus einem äh, sagen wir sehr breiten und tiefen sprachverständnis heraus äh, seines redewendungen und zitate das wäre vielleicht gut irgendwie solche sachen zu identifizieren mm -hmm. zu markieren und darüber zu sprechen mariana eh, να, να, να σταθώ λίγο σ' αυτό που είπες, ότι πρέπει να, να γνωρίσεις και το, το ύφο του, του κάθε δημιουργού. Φαντάζομαι ότι, ότι, ότι διάβασες τα άπαντα της, της Καταρίνα ε, για να μπορέσεις να μπει λίγο στη, στο, στον τρόπο σκέψης της. Το που έκανα εγώ προσωπικά, είναι αυτό που περιέγραψες. Διάβασα ε, ό,τι μπορούσα να βρω στα βιβλιοπολία από την Καταρίνα Επίσης, έγινα ο στόκερ της για κάποιο καιρό στα social media <laughs> γιατί η Κατελίνα έχει πολύ χμηρό χιμουόρκ, το οποίο το ε, σχολιάζει πολύ, πολύ ωραία θέματα, κάποιες φορές πολιτικά θέματα ε, για το τι συμβαίνει στη Γερμανία. Οπότε, ήθελα πολύ να καταλάβω τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται σε έναν βαθμό. Ε, το, μπορούσα να το συνδέσω μετά και με, τη, με την πριγκίπισσα πιο εύκολα. Εγώ θέλω να καταλάβω τι έχει στο μυαλό της Καταρίνα, Κατερίνα, θέλω να καταλάβω τι γράφει γενικότερα και οποιοςδήποτε δημιουργός, για να, για να μπορέσω να, να ξεκινήσω, γιατί αλλιώς δεν ξεκινάζω, νομίζω, μια μετάφραση. Και από την άλλη, πάλι μια, μια ερώτηση που προκύπτει τώρα από την, από την συζήτηση. Ε, Καταρίνα, εσύ όταν, όταν δημιουργεί τις ιστορίες σου, ε, Πόσο έχει στο πίσω μέρος του μυαλού σου, ότι αυτές μπορεί να μεταφραστούν σε άλλες γλώσσες, που σημαίνει ότι μπορεί να μεταφερθεί και όλο το πλαίσιο α, της ε, ιστορία σου σε μια άλλη πραγματικότητα, σε μια ε, άλλη ε, κουλτούρα, γιατί νομίζω ότι στην Πρίκυπσα Πετρόνια μπορούμε όλοι να βρούμε πράγματα με τα οποία μπορούμε να ταυτιστούμε, είτε, είμαστε, είτε ζούμε στη Γερμανία, είτε ζούμε στην Ελλάδα, είτε ζούμε σε οποιαδήποτε ε, άλλη χώρα του, του κόσμου. Oh, ich muss zugeben, daran denke ich überhaupt nicht, wenn, wenn, ich, wenn ich schreibe oder wenn ich zeichne. Also, ich bin. Ähm, in, ähm, Ich bin sehr, ich bin sehr verliebt in Sprachspiele und äh, ich, ich mag das, ich mag Wortwitz sehr gerne und ähm, bin, ähm, also ich bin äh, jedenfalls, was, was meine deutsche Sprache angeht, eine Perfektionistin. Und wenn, wenn ich immer international denken würde, würde ich mir, glaube ich, was wegnehmen in, in, meiner, in meiner Freiheit. So, also es birgt Probleme, Marianne, es tut mir total leid. Αφού μιλάμε τόση ώρα για αυτή την περίφημη Πριγκίψα Πετρώνια, με αυτόν τον ιδιόρισμο αλλά δυναμικό χαρακτήρα, θα έλεγα. Μαριάννα, Καταρίνα, θέλετε να μας πείτε ποιο είναι το αγαπημένο σας κινήμα, ποιο είναι το αγαπημένο σας... Also ein paar von meinen Lieblingsfolgen hat man ja schon vorne im Film gesehen. Da war eine zum Beispiel, wo man so einen ganzen Bastelbogen gesehen hat, mit, Entschuldigung, mit rosa Rüschenkleidern. Also diese Folgen, die einfach so ein großes Bild sind, die mag ich sehr gerne, weil die, ich mag die einfach grafisch gerne. Und ähm, die, die andere Kategorie der Lieblingsfolgen, das sind die mit naturwissenschaftlichem Bezug. Und hier habe ich jetzt eine zur Auswahl, die sieht auf den ersten Blick, fragt man sich, was passiert denn da eigentlich? Die handelt davon, dass Petronia eine Vase von ihrer Tante geschenkt bekommen hat, aber diese Vase ist aus dunkler Materie getöpfert. Und dunkle Materie ist unsichtbar und äh, wirkt nur durch die Schwerkraft από ό,τι αφορά daraus zieht sich dann der ganze Humor, also das Paradoxe, dass es, äh, dass es ein Dekorationsgegenstand ist, der aber unsichtbar ist und dann geht er auch am Ende noch kaputt. Μαριάννα? Εγώ νομίζω ότι έχω δύο. Εγώ θα τα πω σύντομα και τα δύο. Το ένα το φοβερό. Α, τώρα μου κι άλλο ένα. Λοιπόν, υπάρχει μία σελίδα, η οποία είναι, συγγνώμη στου τώρα, είναι σαν τη Super ένα περιοδικό για εφήβους δηλαδή και έχει κεντρικό του θέμα το μικρό πρίγκιπα και έχει φτιάξει η Καταρίνα, σαν στο εξώφυλλο έχει βάλει το μικρό πρίγκιπα με ό,τι ερωτήσεις μπορεί να είχε κάποιο στο νου του για έναν διαιτή σαν αυτόν και νομίζω και ο Σύσυφος, όταν ο Καημένο, ο Σύσυφος είναι με μία σκούπα και ε, καταλήγουμε στο ότι αν ήταν ε, να σκουπίζει και αυτό στον πλανήτη γιατί δεν έχει τι να κάνει όλη μέρα ε, δεν θα παίρνω και καλά. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ... Ε, είναι, είναι ένα, ένα graphic novel πολύ ξεχωριστό, και, και πολύ... Ε, ε, character ε, focus, δηλαδή η πετρώνια είναι ένας χαρακτήρας που σε, που σε κερδίζει, ή, ή, Μάλλον σου δημιουργεί έντονα συναισθήματα ή ταυτίζεσαι απόλυτα μαζί την αγαπά, τη λατρεύει ή ε, μπορεί και να, να την, την μυσίσει κάπω. Ε, οι δυο σα βρεθήκατε μέσα από το, από το πρόγραμμα ε, Litrix ε, ε, ε. του Ινστιτούτου Γκέτε. Ε, Πώ. Ε, Ποιο, μάλλον, ποιες ευκαιρίες δημιούργησε και για τις, και για τις δυο σα. και για εσένα Καταρίνα σαν δημιουργό και σε εσένα Μαριάνα σαν, σαν μεταφράστρια. Μαριάννα, αν θες να ξεκινήσει εσύ αυτή τη φορά. Ναι, ευχαριστώ. Ε, σίγουρα μου έδωσε την ευκαιρία να καταπιαστώ με ένα κείμενο το οποίο δεν γνώριζα, δεν γνώριζα πώς να μεταφράζει κάποιους graphic novels, οπότε έπρεπε να κάνω πολλή δουλειά πριν ξεκινήσω. Ε, πλέον έχω μέχρι και γλωσσάρι με ηχομιμητικές λέξεις, πώς κάνει η κοτούλα και το φιλί στην κάθε γλώσσα. Είμαι πανέτοιμη. Ε, μου έδωσε, επίσης, στο πρόγραμμα ευκαιρίες ε, να γνωρίσω άλλους συναδέλφους, ε, είτε στο, ε, συναδέλφους οι οποίοι έκαναν επιμέλεια σε μεταφράσεις, για παράδειγμα. Ο, ε, στο συγκεκριμένο, έχει κάνει ο Αλέξανδρος τη. Ε, γενικά, θεωρώ ότι λείπει, λείπει ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο χωρών και ε, έχουν σε κάποιες παγίδες και στις δύο χώρες, και μεταφράζουμε είτε τα ίδια και τα ίδια, είτε παρόμοια βιβλία με παρόμοια θεματική χρόνων, ενώ υπάρχουν πάρα πολύ νέοι και φρέσκοι δημιουργίες στην την Καταρίνα και δείχνουν ακριβώς τι συμβαίνει τώρα, παράδειγμα, Σε πώς σκέφτεται ένας συγγραφέας στη Γερμανία τώρα. Το οποίο για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό, να, να βλέπω, τι συμβαίνει στο Βερολίνο, γιατί γράφουν, τι, τι του ενδιαφέρει, τι του απασχολεί. Also, ich finde das natürlich sowieso erstmal immer wunderbar, wenn Bücher von mir übersetzt werden. Was ich aber noch wunderbarer finde, ist, also das, und das finde ich speziell an dem Litrix-Programm toll, dass es auch der griechische Schwerpunkt ist, wenn. Bücher von mir übersetzt werden in eine Sprache, die eine eigene Schrift hat. Das finde ich einfach grafisch so spannend. Und ähm, es ist einmal von mir ein Buch ins Koreanische übersetzt worden. Und seitdem warte ich ganz sehnsüchtig darauf, dass eine neue Sprache oder eine neue Schrift dazu kommt. Und das finde ich, das finde ich ganz toll. Also das ist, ähm, das sehe ich sehr gerne. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία στη μετάφραση ενός κόμικ, ενό graphic novel, όπως είπε και η Μαριάννα πιο πριν και έθιξε και η Καταρίνα, είναι η αποτύπωση των συναισθημάτων, των διαφορετικών ήχων ε, ή όλων των εφέ, όπως λέμε στα, ε, και στα κόμικς, καθώς αυτά μπορεί να διαφέρουν ε, από γλώσσα σε γλώσσα και από πολιτιστικό πλαίσιο σε πολιτιστικό πλαίσιο. Η Μαριάννα και η Καταρίνα θα μοιραστούν μαζί σας κάποια παραδείγματα από την Πριγκίπισσα πετρόνια και μετά θα σας ζητήσουμε να συμμετέχετε κι εσείς σε μία μικρή ε, δραστηριότητα. Εδώ έχουμε ένα... Μια, ένα strip, το οποίο δεν έχουμε αφήσει, θα δείτε στο κέντρο, ένα συνεφάκι χωρίς την εικόνα. Η σκηνή σε σελήνη κάνει τη βόλτα το μικρό πλανήτη και χτυπάει στο κεφάλι την πριγκίπισσα. Πώς θα λέγατε εσείς στη γλώσσα σας, στα ελληνικά ή στα γερμανικά αντίστοιχα, ε, αυτό τον ήχο. Εγώ τον μετέφρασα με ένα AU και τον ήχο με ένα Ktoob, ενώ στα γερμανικά είχαμε τον BOOM και το AUA. Εδώ έχουμε άλλη μια πολύ ωραία εικόνα, χτυπάει επιτέλου στο μικρό πρίγκιπα. Το φαντασιώνετε, δεν το χτυπάει στην πραγματικότητα, μην στεναχωρηθείτε, ώστε να αγαπάτε. Πώς, λοιπόν, ε, ακούγεται αυτή η μπουνιά ε, στα γερμανικά και στα ελληνικά, ακούγεται μάλλον κάπως έτσι. Ωραία. Και πάμε, λοιπόν, να δούμε ε, κάτι όλοι μαζί. Ε, θα θέλαμε, λοιπόν, να μας γράψετε στο chat στο πώς γαυγίζει ο σκύλος στα ε, ελληνικά και πώς στα γερμανικά. Και η Καταρίνα θα σχεδιάσει για μας αυτόν τον bilingual σκύλο ε, και θα δούμε πώς μπορούμε να... Α, πώς μάλλον παρουσιάζεται κάτι το οποίο είναι ε, ένα ήχος, μάλλον, ε, σε δύο διαφορετικές ε, γλώσσες. Για πάμε. Για να δούμε, λοιπόν. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα, από τα πολλά παραδείγματα για τη μεταφορά των, των διαφορετικών ήχων και άλλων εφέ στις διαφορετικές γλώσσες. Έχουμε, έχουμε έντονο ενδιαφέρον και στο Q&A και στο chat για το αν θα εκδοθεί σύντομα η, η πριγκίπισσα. Νομίζω ότι θα δώσω τον λόγο στην Anne Μπιτ να, να απαντήσει σε αυτή την, την ερώτηση, να κάνει ένα σχόλιο σχετικά. Ähm, leider hat sich bisher ähm, noch niemand äh, der Petronia angenommen. Wir sind also noch auf der Suche nach einem griechischen Zuhause für die Prinzessin. Aber vielleicht hat ja auch der ein oder andere Verleger, die ein oder andere Verlegerin zugeschaut und sich jetzt äh, ebenso für dieses Buch begeistert wie unsere Jury. Und ähm, es könnte daraus dann eine Übersetzung ins Griechische resultieren. Das würde uns sehr freuen und wir würden die Übersetzung sehr gerne unterstützen. Κλείνοντας, να ζητήσουμε από την Καταρίνα και τη Μαριάννα, από την Μαριάννα και την Καταρίνα, αν θέλουν να, να πούν κάτι, κάτι τελευταίο στους, σε όλου εμάς, του συμμετέχοντε αυτής της συζήτηση. Καταρίνα. Ja, also, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und nochmal Dank an Μαριάννα, dass sie sich so unglaublich liebevoll. Der Prinzessin angenommen hat. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass wir das alles irgendwie live nächstes Jahr in Thessaloniki nochmal machen können. Das wäre doch irgendwie am allerschönsten. Und im Moment das ist das Wichtigste. Η χαρά ήταν όλη δική μου, με την έχω μια χοντρική πριγκίμπη στα χέρια μου. Μιλάει στην καρδιά μου. Να σα ευχαριστήσω όλου για την πρόσκληση και όσε είχατε... είχατε υπομονή σήμερα και ήσασταν μαζί μα και να ευχηθούμε να βρούμε και έναν εκδότη για την πριγκίπισσά μας. Σας ευχαριστώ και εγώ όλου. Καταρίνα, Μαριάννα, ήσασταν ε, υπέροχες. Ε, ευχαριστούμε θερμά. Ε, ευχαριστούμε και το Ινστιτούτο Γκέτε, την ψηφιακή έκδοση της ε, 17 Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκη και την έκθεση βιβλίου της Φραγκφούρτης για την πρόσκληση και την ε, πρόκληση. Ε, μείνετε αισιόδοξοι και αναζητήστε την Πριγκίπσα Πετρόνια στο δικό τη πλανήτη. Ε, μείνετε δημιουργικοί και διαβάστε κόμικ. Ειδικά τώρα που μένουν στο σπίτι, ε, περισσότερο είναι μια καλή ευκαιρία. Α, από μέρου μου, ευχαριστώ και καλό βράδυ και δίνω πάλι το λόγο στην ε, Ανεμπιτ για, για την αποφώνηση. Και ένα ebenso herzlichen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass sie auch heute wieder dabei waren und sich mit vielen interessanten Fragen zu Wort gemeldet haben.